No niin, hei. On, Mitä? En mä tiedä, onko se hätti. Tuo oli hyvä alku nytten noinkin. Kyllä, hei, tervetuloa maisteluvideon pari. Tänään testaillaan eri, erinäisiä tuotteita. Er, erinäisiä. Tarkoituksena on siis tunnistaa brändituote öö, kaupan omasta tuotteesta. Kyllä, eli meillä on NS Kalliimpi ja sitten meillä on kaupan oma elikkä pirkkatuotteita. Ja me, niin, juurikin näin. Ei muuta kuin maisteluiden pari. Nyt. Kädet oikeet jätkä. Jahas, sieltä meillä saapuu. Ensimmäisenä näyttäisi olevan patukkaa tarjolla. Mä... No mutta mä lähden tosta Tän oikeen puolin maisin. No kiipun. mä lähden sitten vasemmalle. No mäkin lähden vasemmalle sitten. <tos> niin saadaan samat jakka tämmöinen. Mm -hmm. Tässä on paljon tuttua. No, tää tässä on tää Mars. Toli makea, karamellinen. Lähdetään testaamaan mm. tätä toistakin vielä. Joi. Pysyn vastauksessa. Mm. Tää jälki menee vähän pehmeämpi. Tämä ei ollut ihan niin makea mun mielestä. Niin maultaan pehmeämpi. Mä sanon rakenteeltaan, että tämä eka oli pehmeämpi. No pehmeämpi, mutta se oli vähän makeempikin se eka. on Sanotaanko NYT nyt? Kumpi on Marssi? Näytetään sormella. Okei. Okay. Nyt. NYT nyt. TÄ? Miten no, sä oot sitä mä, mieltä? Mä, mä, mä väitän, että Pirkka on makeempi. Tää on Marssi. No, mikä on totuuden ääni Hannes? Arttua Tää! On. Sieltä yksi piste mulle. Pisteet tulee tänne näkymiin, ehkä. Jos me, Jos osataan. me jaksetaan. Mm, osataan tai jaksetaan. Seuraava. Miten mä olin näin vääräs? Kumpi oli parempi? Joo mä sanoisin eka. Se makeempi? Mm. Mä enkin oo sitä mieltä. Eli halvempi oli tässä parempi. Mm. Meillä on tossa green välissä niin me ei nähdä mitä Hannes tuo touhuaa. Mm. Hannes on meidän Harry Potter termein niin onko ne kotitontti? Dopi. Voidaan tähän editoida Hannes Kotitonttula Dopi. Mm. Ei pidä antaa sukkaa kun se lähtee sitten karkuun niin. Seuraavana on Keksejä Kansan termein Jaffa keksi Kyllä ja näistä meistä katsottuna niin tota Näistä selkeästi toinen on tummempi ja toinen on vähän Ja toista on tasasemmin tai niinku laajemmin levinnyt ehkä toi marmelaadi sisusta Kumman sä, vasemmun? Mä otan vasemman. Vähänpä kuiva. No joo! Joo, joo. Ei huono silti. Oikein. Keksiosa paljon pehmeämpi. Ja. Maukkaampi. Tää on aika helppo. Elikkä kumpi tuote on Jaffa NYT nyt. Se on toi oikee Kyllä. Noi, no niin. Easy peasy. Easy bisi, lemons, huice. Oh. Kaksi Seuraa <laughs> Seuraavana. Keksi suklaapatukka. Kei. En, en lähtisi tekemään veikkauksia tälleen niinku... kuin. En lähtisi, on tosi Ulkoon samanlainen. Mä otan nyt eka näitä Vasemman Vasemmalla lähtee. Tää mm. näistä kolmesta palveluista vähiten suosikki, kyllä. Ei oo hyvä mun mielestä. Taas sitten tää seuraava. Okei, okay, tässä on tori, tosi erikoinen jälkimaku tässä toisessa. Mm. No on. Mä tosi semmonen.. Tosi erilaiset on muuten. Se oli taas makeempi. Mm. Niin voisiko tässä olla sama kaava? Osoitetaan sitä puolta, mikä on Twixi Arttu tai minä editoidaan ne Joo. oikealle paikalle. Elikkä no. Twixi N -Y -T, NYT nyt. Oikein! Kyllä. Hmm? Mutta jos tykkää makeesta... Home, yeah, yeah, no. Niin jos lähti teille pirkkalinjalle, niin ne on selkeesti makeempia. Yeah, yeah, no. Ne patukat. Mutta hirveän erilaisia. Joku väittää nyt, että ne on ihan sama asia. Ei todellakaan ole. Jaaha, ja sieltä saapuu seuraavaa. Jatkuuko teema? Jatku. Jatku. Jatku. Jatku. Ja tää on nyt se siinä. On muuten ero, paljonko on päkkinä. On. Huhhuh Nyt on ero Mä tiedän vastauksen jo Ai tiedät Mä lähden varmalla Joo Kyllä mäkin veikkaisin, mä tiedän että kun mä saan Mmm Tuo oli tosi pähkinäinen, tossa maistui pähkinät Pähkinää Vaikka tässä on enemmän pähkinää Niin on, ne on isompia pähkinöitä Pähkinää Pähkinää Nohan no. Joo, toinen Joo! Kerät eh, mä en, en tiedä. Tie. Mm, tää helppo. Tää helppo. Tää on huolestuttavaa, mutta mä en tiedä mikä tää on. Tää kertoo mm. mun makea hampaasta. Kumpi oli Snickers? oikea vai vasen? Näytä. Nyt. Oikea. Oikea. Kyllä. Vasen? Hä? Vasen. Ei varmana ollut. Nyt. Eli, eli, pikkaversiossa on enemmän pähkinää. Pähkinää. Mutta täytyy sanoa, että mä ehkä kytkan tästä oikeesta enemmän. Kyllä mäkin siis joo! Tää eriti Fortnite äänet. Seuraavaksi on tämmösiä smoothie, smoothie hommia tiedossa. Nyt näkyy toi väri ero. Toinen oli pirkka ja toinen oli joku Frosh, joku vähän kalliimpi. Mm. Kumpi on kalliimpi, lähetäänkö sillä nyt? Lähdetään testaamaan, kumpi on kalliimpi. Tämä oli, vaan, niin kuin, tämä oli tosi hedelmällinen. Tässä ei tullut mitään makuja mieleen. Sillain, niin kuin, se kyllä tämä on mun silmissä aika selvä peli. Mä en kyllä vielä. Joo, jos se ei oikein, niin... Noniin. Wow. kumpi Eli on kalliimpi? NYT Nyt. Valeu! Nyt on... Ei enää iso On paljon parempi. On paljon parempi. Joo, jos muut jää niin pirkkaa. Kannottaa kannattaa meidän, meidän tutkimuksen mukaan mm. suosia. Ja seuraavaksi meille saapuu joka aamupalaan ystävän lempari juttu, eli kaurapuu. Kaura. Tässä on jotain makujakin. Mä ma, voi ma tähän näkyviin. Se on joku omenakinuski. Komenan... Joku kaneli, joku. Omenakaneli. Ja nyt oli siis kyseessä. Pirkka ja eloveena näin pasurii jotain. Mä en tiedä, onks näissä ihan samalla määrä laittanut vettä? Mä uskon että on, koska Hannes on näkö laittanut niin... Rakenne on aika sama, et en mä niinku sen perusteella Mä huutelemaan Onks se puuro mies? Se on sä puuroa? Joulusi No ekassa mä en sinänsä maista kyllä mitään omenaa Se vaan käy suussa se, se hetkellinen se omena ja Kanelin tai jonkun magu Joo, ei oo kovin Pit Maukas. Ei oo pitkäkestoinen. Ei. Jälkimmäinen. Tai hieman tämmönen tahanasempi. Tasasempi. on vähän parempi. Paremman maku oh. Tässä ekassa vähän niinku kävi vaan ne Se mm. omena ja mm, Ja tuli silleen niinku pyrähdyksittäin. Joo. tässä Tästä tulee tasoisesti. Oh. Eli arvataan varmaan taas kumpi on, kumpi on brändiä. eli Elo Veenaa. yte NYT. nytää. Oikein. Okay. Kyllä me nää tiedetään. Eli kun nostat puuroa, niin osta puuroa. Voiko näin sanoa? Jes, kiitos. Seuraavaksi testataan siis vissyt. Kyllä, ja näin tälle heti silmämääräisesti voi tehdä... Havainnon, että tässä meidän oikeissa käsissä oleva vissy niin on hiilihappoja paljon enemmän. On. Mä lähden maistaan kuitenkin tota... Okei, vai? Oikeeta. Okay. No, Tosi vissynen maku <laughs> Ja ihan vissyntä Onpa erilaisia Hei mä en tientä. Onpas erilaisia kyllä On Siis on siis koomenu vissu niin Komenu kyseessä on siis, ja... Ei, niin kyseessä on siis vissu... kaupan, kaupan halvin Joo. Tuota, tuote Ja sitten Hartval Komenu, kaupan halvin ja Hartval Eli osotetaan... Hartova! Yhteen, nyt, oikeen puoleen. Oli Kalliimpaa. On halvempi tämä! Wow! That's a low price! Joo. Tää on, on paremman makusta. Oh. Mitä mä veikkaan, että sä johdat tätä vielä yhden. Totta muuten, se on muuten se 2 1 vieläkin. Se oli tullut... joku patukka mikä ratkaisee. Muuten me ollaan aika tiedetty oikein taltu molemmat väärässä. Mitä ne okay. oli? Nää oli nyt mehuja. Nyt on iso ero. Rippiä, pirkka, mansikka, mansikka, pillimehu. Ja on makua. No en tiedä, vähän petinen jopa. Aijaa. Tää kellertävä. Kellertävä versio. No, Tää maistuu enemmän, mun mielestä. Vai meneekö mun on tihän? Maistuu enemmän. On, on enemmän on, makua. On. Mutta mä väitän silti, että tän maku on parempi tän. Punaisemmin. Mutta kun sä oot lapsena juonut trippiä ja sä oot sitä sylkäinen, niin onko se ollut punasta vai kelleri? Kyllä mä oon juonut sen tripin silloin, en mä nyt sitä sylje pois. No okei. Okay. Osoitetaan uh, trippiä. Joo. NYT Come on! 3-1 on niitä nyt enemmän maisteltu jo. Johdan yhdellä. Kahdella. Kahdella. Kahdella. Alright, elkä seuraavaksi meillä on testissä tämmöiset riisivälipalat. Mm. Riisifrutti, kyllä. tai pirkan, frutti. pirkan Pirkan versio ja sitten toi riisifrutti, riisifrutti Tässä on heti havaittavaa eroa, niin tämä rakenne on hyvin erilainen Mä otan eka tätä pelkkää riisiriisiä riisi, Ai ihan saa Tosi makea Niin on tää, no ei, ei, on kyllä iso koostumusero Suutuntumassa ihan järjetty ero Okei, okei. Okei, mä väitän, että mä tien tänne. Mä oon pettynyt, jos en mä tiedä. Osoitetaan riisifrutti. N, y, t, nyt, vasemme. Okei ne. Oikei, Mutta mun mielestä tää on parempi. Ai parempi? Tää pirkka. Ajaa. Jälkiruokamaisempi. Pirikan kyytin lähden tässä. Seuraavana on vuorossa viili. Viiliä. Kokeillaan vähän rakennetta. Toinen on vähän fetisempi. Mä otan vasemman eka. On kyllä viili, kyllä tälleen pelkästään niin. Vaatisi sokeria ja kanelia. Joo. Eli tässä kyseessä on siis Valio Eila viili ja Pirkka ykkösviili näin? Joo, oli Okei, okay, wow, joo, joo Tää on iso Vasemman on paljon parempi <kliin> Häh? Tää on paljon parempi ei, Joo, oikean puolimainen on parempi Sitä oikein mainin, <kliin> tää oikean puolimainen on karsemmainen Ei eihän Onhan Valio osoitetaan N, nyt, Mä toivon kuulosti vasempi Paljon, Voi kiri, mä kiri Siis ihan Eli osta se halvempi, se on Älä paljon osta parempi kuin tämä. Et sä voi huijata ihmisiä. Oi ihan kuraa. Aivan kuraa. Mä en edes syö oh. enempää. Proteiini. Just. Oliko se meidän tuotteet siinä? Oli. Tilannehan päättyi siten, että. Sä voitit yhdellä. Mm. Seuraavia maisteluitahan meillä on luvas viimeistään marraskuussa, kun äh, päräytetään syntärilivä käyntiin. Jep, jep, jep. tykitetään seitsemän tuntia suoraa lähetystä. Mutta nyt sä tiedät, että missä kannattaa säästää ja, ja missä kannattaa sitten vähän panostaa. Mutta hei, seuraava video putkahtaa, kun seuraava video putkahtaa. See you later. Pysykää kuuleena. Aika kuule. <tos> <tos> opetus.